අපි හැමදෙනාම කොහොමවත් කැමති සියත ටීවී එකේ කාපේ මැච් එක බලන්න. ඉතින් කොල්ලෝ නම් කොහමද මැච් එක බලන වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් ටීවී වලට මෙන්න මේ සියත ආවෙන්නේ සියත ලائیو කියලා සර්ච් කරලා බලනවා. ඒතර කටි කাইয়ෙ විතර අපිට බලන්න එන්නේ. ඉතින් මම අද හොඳම විසඳුමක් අරන් ආවා සියත ටීවී බලන්න ලේසියෙන්. ඉතින් ඔයාලා තමයි චැනල් එක subscribe කළා අදම subscribe කරන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙනවා Play Store එකට යන්න. වෙන මේ විදිහට වගේ Play Store එක open වුණාට පස්සේ ඔයා මේක search කරන්න ඕනේ Ceta TV කියලා. ඔන්න මේ විදිහට කියලා search කරන්න. එතනින් නේද එක ඔයාට තියෙන්නේ download කරගන්න. MB 8ක් වගේ තමයි වෙන්නේ ඉතින් ඔයා මේක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊවැඩයි තියෙන්නේ මම දැන් මෙතන open කියන කඩ එකපාර ක්ලික් කරනවා open කළා දෙයිලා මෙවිතර open වෙනවා ඊස්වර මෙතන සජීව නරඹන්න කියලා පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මතක සජීව නරඹන්න කියලා පේනවා ඇති අන්න ඒ කොටර ක්ලික් සජීව නරඹන එන ඔය යන වෙලාවට දැන් යන්නේ මෙන්න මේ සිංහල ගින්තල් කියන කතාව. අද 17 ට. ඊට උඩට මැච් එක නෑ. බලන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපි අදට වීඩියෝ එක සම්ගන්නවා. හැමදාම අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක හැමදෙටම අපේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම.